Välkomna säger jag till Roy Andersson som är arkivarie och kulturarvsstrateg i Åsvida Bergs kommun och till Ingela hammarsten Wallander som är lärare i samma kommun på en skola som jag har lärt mig heter Alleskolan. du är lärare för 4 till 6. Klass ja. 4 till 6. Ja. Men du är också någonting som heter NTA-samordnare. Det måste du förklara lite innan vi kör igång modellt. NTA står ju för Naturvetenskap och Teknik för alla som finns rikstäckande i hela Sverige. Och då får man gå utbildningar och så får man en liten låda. Och det är det jag samordnar för hela Åsverabergs kommuner. Så du stöder andra lärare i det arbetet? Yep. Toppen. Vad kul! Vad roligt att ha er här. Jag tänker lämna ordet till dig, Roy, för jag tror det var du som skulle inleda. Ja, jag heter alltså Roy Andersson och jobbar som kulturarvsstrategarkivarie i Ötreberg. Och vi kommer att berätta om ett, Ingela och jag kommer att berätta om ett projekt som heter vi kallar för gruvan, som då är ett projekt för mellanstadiet och eh, egentligen skulle det varit skolbibliotekarie Karin som skulle ha varit, varit med och pratat om det här, men han har blivit sjuk och eh, ingela har gjort en heroisk insats här genom att hoppa in på kort varsel här och för, för att stödja mig i det här, eh, jag hoppas att det, ska, att det ska gå bra det här. Eh, först då en liten eh, en liten bakgrund kring återbergsbygdens kultur och historia. Den handlar och domineras egentligen av två verksamheter, skulle man kunna säga. Dels är det bergsbruk. Här har man sedan medeltid utvunnit och koppar. Ur gruvorna här i återbergssträckten. Och på under 1900-talet har, ju, har ju, äh, Otorabär dominerats av det här kontorsmaskinsföretaget Fasit AB, äh, som tillverkar de här mekaniska räknamaskinerna under namnet Fasit. Äh, det här är ju, konstituerat Otorabär på många olika sätt. Äh, så. Äh, hur har vi jobbat då med kulturarvet och, och skolorna i Otorabär? Ja, jag, jag har jobbat för dels för Råterbergs kommun, men dels också för en museiförening som, som heter Brukskultur Råterberg, som, som i sin tur har jobbat på kommunens uppdrag, skulle man kunna säga, under väldigt många år. Eh, nu är jag tillbaka i den kommun, kommunala famnen igen. Eh, sådär. Men gör ungefär samma sak. Eh, vi har haft väldigt många Olika projekt ihop med skolan på, på olika sätt. En del mer långvariga, och andra mer korta. Allt från lågstadielärer till gymnasieelever. Så. Men det har på något sätt alltid varit på enskilda lärare eller enskilda lärarlagsinitiativ. På så sätt att eh, har ha lärarna försvunnit från skolan om de har slutat eller gått i pension eller så. Så, så har det kunnat innebära att själva verksamheten eller projektet också har, eh, har dött, så att säga. Eh, så. Eh, det, fanns, det, det, finns, det, det blev liksom ingen riktig kontinuitet i, i eh, samarbetet med skolan. Så därför gjorde vi en kraftansträngning 2017. Eh, och då ja. Ja, och grejen är att vi kontaktade då skolbiblioteket på Aleskolan. Aleskolan är ju då en fyra till nio skola. Och de de har gjort sig kända, kända lite grann för att tänka lite utanför boxen. Så, där. Så, så vi tänkte att vi närmar oss dem för att se om vi kan få, få ett bättre samarbete. Och Det gjorde ju ni. Mm. Och jag hamnade ju i en av de där grupperna. Och jag förstod ju inte, eftersom jag inte är från bygden, varför alla pratade om koppar. Men det var inte så snälla att förklara för mig. Att det var ju en historia härifrån. Att det var koppar. Precis. Och det där, Själva citatet då var förtalande så mycket om koppar. Det, det säger ju lite grann om att precis det du sa att, att alla lärare är inte härifrån och man, man, man känner inte till uh, riktigt historien kring, kring Åtveraberg. Uh, och då blir det också svårt kanske att genomföra den här typen av projekt om man, man behöver då hjälp från sådana som, ja, som oss som kom in, så att säga. Men vi, vi i alla fall, vi, vi, vi kontaktade biblioteket och eh, vi fick möjligheten, jag tror det var på någon studiedag, att presentera det som vi ja. tyckte var möjliga samarbeten för, för personalen, både högstadielärare och mellanstadielärare. Eh, så. Och det bildades samtalsgrupper för att diskutera det här. Tvärgrupper i både SO-ämnen och NO-ämnen. Och sådana då skolbibliotekarierna som var väldigt viktiga, det var, de, de var på något sätt spindeln i nätet här i det här samarbetet. Ja, och... Karin, då, vår skolbibliotör, hittar den här boken av Sara Lövenstam. Eh, som handlar om Ellen som är år, Som hittar en dagbok som är svårläst för barnen. Eftersom det är gammal handstil i. Eh, men det är skriven av en pojke som heter Anton. Som kommer från en gruvarbetarfamilj. Eh, man får ju följa det här hela tiden. så. Och Kopplingen som Karin kände då var ju att eftersom vi har en sån gruvhistoria hos oss så är den här utmärkt utgå ifrån som start så att säga. Precis, så hon, hon, hon ställde frågan till oss. Är det här någonting vi kan, kan liksom bygga vidare på? Och boken i sig är ju lite häftig, kan jag tycka. för Den här, den här Ellen som är år, hon blir ju som en historieforskare på nivå på något sätt. Och någon har grottan ner sig i i, i, i, i det här fallet, ytter gruvor som ligger i Stockholms södra skärgård. Men, men vi fick frågan om, om, vi kunde liksom, om det här var en bra, en bra ingång. Och då är var det så lyckligt här nu så att uh, det finns en, uh, inte, en, uh, inte en dagbok uh, som, som då är grunden i den här. Uh, i den här boken Gruvan, men här finns en biografi av en man som hette Carl-Olof Broström. Han växte upp i mitten på 1800-talet vid mormorsgruvan, en av gruvarna som, som, som drevs här i mitten på 1800-talet. Han växer upp här i mitten på 1800-talet. Han gör en klassresa kan man väl säga och blir så småningom just lärare. Och på sin åldershöst så skriver han väldigt mycket om sin barndom och sin barndomsuppväxt i, i, utanför Berg i, i det här gruvfältet. Han beskriver väldigt tydligt hur han får arbeta i tidig ålder och hur skol, skolegången är och, och vad han gör vid sidan om av arbete och skola. Och den där tog vi fasta på. Vi kunde inte, vi kunde inte ha den här biografin rakt av, så där, utan vi fick faktiskt bearbeta den lite. Så vi, vi gjorde den uppdelningen, vi förenklade det hela på något sätt. Vi skrev rent den och vi delade upp den i arbete, skolgång och sen fritid. Det var vad man ska kalla det för. Så, där. så det blev på något sätt grunden i det hela. Uh, och då bildades då också en arbetsgrupp i skolan. Uh, och lärare Jesse SO, och svenska bildteknik och det var Marcus, och så var det du Ingela så du har ju varit med från början yeah. där. Alltså. Uh, och det var även då, uh, representanter för föreningen Museeföreningen Buxkultur. Det var en, uh, framförallt var en, en kille som heter Claas som jobbar på Linköpings universitet med tekniklärutbildningen. Och jag som, som kulturarvstrateger. Och, och, och som då inte minst viktiga var ju då skolbibliotekarierna. Med alla Karin och Kristina. För det här projektet drivs ju inte, inte bara i på Poalé-skolan, utan alla mellanstadieskolorna i Åtverreberg och så där. Var, var rollfördelningen där, Ingela? Kommer du ihåg? Men det var ju vi som satt och spånade idéer men alla var ju med mm. från början så att säga. Ehm, för Ni kom på studiebesök och, och studiedagar och ehm, det styrdes ganska mycket även från rektors håll. Att Precis. få med så många som möjligt på tåget. Ja. Vi åkte ut till mormorsgruvan till exempel, all personal tittade där ute. Ja, det blev ju det, det som vi tyckte var värdefullt var ju också att, att, att rektor kom med på tåget eh, i det här. Eh, och det blev ju på något sätt, alltså starten blev ju en lärarfortbildning eh, just som du sa med studiebesök och vid, eh, guidningar och, och, och, och lite sådana saker. Eh, så så det var ju först så att, säga, att utbilda lärarna i det här eller hur man ska uttrycka det lite grann. Så. –Ja, det behövdes ju. <laughs> –Och vad är då det här gruvanprojektet projektet då? Ja, man kan säga att det är ett ämnesövergripande projekt som då tar avstamp i skönlitteratur, i lokal historia och i informationskunskap. Det sträcker sig då över ämnena svenska, historia och teknik, vilka som är kärnan. Uh, sen, sen har den ju utvecklats i olika riktningar. Uh, bild, uh, engelska... Uh, vi pratade kemi här förut, kanske, och, och så där. Uh, den är väl ämnesövergripande. Uh, och från början så var det då alla kommunens elever i årskurs 5. Uh, nu är det så att vi har ändrat det där, så nu är det uh, höstterminen årskurs 6 som vi kör det här, eller åtminstone gjorde det förra året. Uh, så det passade bättre in i skolans planering. Och det startar och alltså med en, en, en, en, en, en, en slags startlektion och sen, sen läser klassen högläsning på den här boken Gruvan. Den här skönlitterära boken Gruvan. Och det hela mynnar ut då i en, en särskilt gruvanväxt där alla lektioner, eller åtminstone de flesta, det lärare, tror jag, handlar ju på något sätt om, om gruvan och gruvan och det hela det schemabrytande. Och det är också den veckan där, där jag har kommit på besök och pratat historia för, för, för eleverna. Ja, vi hade ju en frågestund fråga Roy. Alla frågor vi kunde ställa på fick du komma och ta. Ja, precis. <laughs> ja. Det var väldigt uppskattat. Mm. Men den första man gör då är ju att introducera boken och sätta den i ett sammanhang. Alltså vad handlar den om? Varför ville hon skriva den här boken? Och det visar sig att när hon släktforskar så har hon hittat sån historia själv i sin släkt, Just ute på ute. Så där kom boken till. Och det är ju det här man jämför med Åtlida Berg som man introducerar. Och få eleverna att titta på, men hur hade det varit om du hade levt då? Hur, hur har du det idag jämfört? jämföra? Väldigt många sådana frågor kom ju upp. Man får in även det här med kvinnor och män och alltihopa. Ehm. Då börjar man med högläsning. När läste man ju Antons dagbok. Ehm. Så kan man ner för att se hur det var och vara barn. I ett samhälle, gruvsamhälle. Ja, det finns ju utdrag i boken, Gruvan. finns det utdrag ur, ur den här 1800-tals Antons dagbok. Och de har ju också har ni, på skolan bearbetat så att man eh, ja, skrivit ner dem så man, så man kan läsa dem på ett enklare sätt, kanske. Och sen så ställt lite frågor och funderingar och där ja Framförallt, hur är det för dig om du skulle börja jobba nu efter 6? Va? Nej, men det ska inte jag göra. Mycket sådana diskussioner blev det ju med eleverna. Så, att säga. så mycket tankeställare för dem. Ehm. Det är nu också nu då som eleverna läser då den här Kalles biografi. Ehm. Och man, precis som du sa är man de funderar på hur, hur, liksom, hur, hur deras liv kunde ha sett ut om de, om de har växt upp i ett gruvsamhälle utanför för motora berg. sen introducerar vi en, en hel del källor i det här i det här läget då, på, på, på, på projektet eller så. Och vilken trovärdighet de här källorna har och man vilka, vilka källor den här Ellen användes av i boken. Eh, och det, här, det här har blivit samarbete då med, med skolbiblioteket och vi har gjort i år. Vi har gjort en slags käll, eh, en låda, eh, med olika typer av källmaterial eh, som då eleverna får, får undersöka. Eh, sådär. Eh, vi plockar också det autentiska källor från de arkiv som vi förfogar över kan man se på bilderna exempel exempelvis så tittar de i, i en del räkenskapsböcker. Så. Och de där, de där räkenskapsböckerna, de är ju knutna till den här killen Kalle eller Kalle Ollod Broström, hans familj och då mormors gruvan där de, där de bodde och arbetade. Sådär. Ett sant bra exempel tyckte jag var just de här två självbiografiska skrifterna som barnen får ta del av. Dels då den här Antons dagbok som han har skrivit, som finns med i boken Gruvan, men även då den här biografin som Kalle skriver. om man, man pratar om vad som är skillnad mellan en, en, en dagbok och en, en biografi och vilken som kan ha... Vad, vad det finns för, för fällor man kan råka ut för och vilken... vilken vilken av de här kan vara mest värd sett? och lite grann så Så sådana diskussioner kunde vi ha med barnen. Och, sådär. och vi plockade dit som sagt var källmaterial. Vi tittar efter Kalle, hur han, hur han dyker upp i de källor som finns bevarade i, i räkenskaperna. När man kan se att han har jobbat under vissa år och då var han så gammal och vad han gjorde i gruvan. Eller han, var i, ja, han var inte gruvan, men han jobbade i, i, på gruvfältet i alla fall. Sådär. Och så avslutas det där. Barnen samlar ihop sina frågor. Och sen så blir det, en, som du sa, en fråga-roj-lektion där, där, där för alla frågor samlas och förhoppningsvis kan man besvara de, de, de flesta och de man inte kan besvara. De brukar de barnen skicka, och så, så, så, så mejlar jag svar tillbaka som deras lärare lärares redovisar, och så. Sen jobbar ni ju med då och nu, det, tänker jag, Ingela. Ja, det var här var ju min bit <gär> som jag fick ta. <gär> Om säkerheten och vad man hade för utrustning och alltihopa. Man jämförde hur hade man det då, hur hade det varit haft det nu, vad var det för risker och så vidare. Och att kunna transportera sig, och var man var, var man var klädd och vilken utrustning man hade, alltihop. Det blev lite bara, vad? Hade man inte mer grejer då? Nej. Fick man ner hela den utvecklingen också. Och så pratar man om tekniskt system ja. och så. Och var jag förstått så ni, kan ni prata om olika typer av tekniska system, men i det här fallet valde vi just gruvan som ett, som mm. ett sånt. För att ge ett exempel på det, ja. mm. Och det är därför vi flyttade till Jörgsburg 6, för att just begreppet tekniskt system är lite knepigt för dem. Okej, okay. ja. Uh. Uh efter efter provåret eller vad man ska kalla det för det första året så, så, så gjordes en utvärdering eh, och ut efter utvärderingen då, så, så eh, ändrade vi lite i konceptet eh, så eh, det kunde innebära att eh, man gjorde en klassresa eh, just till den här mormorsgruvan där den här kalle växte upp Uh, mormorsgruvan finns ju kvar och gruvan är ju, finns ju där och den är idag vattenfylld och en del byggnader och så finns kvar och man, tror till och med, man kan till och med titta ett av de husen då den här kallebodden som liten finns kvar uh, och vi vet vilket hus det var och så. Uh, så, så där gjordes det studiebesök. Så. Uh, I bild uh, på bildlektionerna så gjorde barnen egna gruvor på olika sätt. Det skickades ut ett föräldrabrev där man, man förklarade projektet och man gjorde också lite reklam för att för liksom försöka väcka föräldrarnas intresse i det här. Man gjorde lite reklam för de guidningar och historiska vandringar som gjordes vid, vid de olika gruvfälten under sommartid. Då. Gruvkartor togs fram, det finns idag som, som arkivmaterial. Så där. Och nu är vi ju kanske inte längre en, en, en arbetsgrupp så där som vi var i början i Ingela- utan, utan på något sätt så aktiveras vi när projektet drar igång. Och det blir väl nu, nu i höst då igen. Då. Ja. <laughs> mm. Och utvecklingen drivs av er på skolan, egentligen. Med hjälp av oss skolbibliotekarier och, och med mig då, och, och Föreningen Brukskultur. Mm. Pulspromenader är någonting som ni gör. Det var, ju nytt, det var ju nytt för mig när jag kom in i det här. Så. Ja, ni gjorde ju eller Klas var väl som la upp en rutt så med och bilder alltid upp. Precis, och själva Pulspromenaderna gör ju det för att motionera lite grann, eller vad ska man ja. säga. Och de ska ju vara ganska korta. De ska få ett frisklust, man går i rask tempo om man fattar saken rätt. Det är vad det, vi... det det går ut på, ja. Ja, och vad vi gjorde här var att vi la in då, Pulspromenadens mål. Var i... blev vi under gruvavveckan blev vi då några av de historiska, ska kalla dem för, historiska byggnader som finns i närhet, närheten av skolan. Uh, och där hade då... Uh, Klas uh, som jag nämnde här i inledningen, han hade skrivit en del texter. Uh, de är skrivna i jagform, alltså i berättande jagform kan man säga. Uh, och så lästes de in ut av uh, äldre elever på Alléskolan. Så när man kom till målet på en sån här pultpranal, då stannade klassen och så lyssnade man på en kort berättelse. Om ett ur ett barns perspektiv, om just den platsen där man stod på. Så. Och jag tror att den togs väldigt väl emot. Mm. Hela projektet har varit uppskattat. Mm. En annan utvecklingssaker, det efterfrågades ut av eleverna. Att de inte, även fast vi pratar mycket om gruvor, vi visar vi bildmaterial på gruvor och gruvarbetare och, och, och så där, både nu och då. Ehm, så... ...kunde de ändå inte riktigt få känslan av det här, hur, hur det kan ha varit, att ha varit i en gruva. Ehm, så, så jag vet att ni sökte pengar på Ledskolan. Ehm, och så att vi skulle kunna anlita en fotograf och så åkte vi tre mil söderut om Återaberg till en... Uh, en gruva som man fortfarande kan gå in i, som heter Stenebojärngruva. Och där gjorde då uh, den här fotografen en, en 3D-fotografering av den gruvgång som finns. Uh, och den, den kunde man nästan visa för barn i, med hjälp av sådana Jag tänkte, vi har inga verglasögon, men uh, vi kan ändå försöka att ta oss in i den här gruvan. Uh, så. Och då har vi lagt in lite grann... Man kan se olika saker i den här gruvan. Vi har lagt in lite olika punkter. Lite informationspunkter. Sådär. Då går man ytterligare in här... så kan man se att här finns då den här så kallade lagerstenen, som, som då en sån kreatursvandring. Det stod alltså kreatursvandring in i gruvan. Sådär. Om man vill veta vad en kreaturs vandring är, så, så ja, då ser den ut så här. Då. Så. Man kan gå vidare in här och ut i själva huvudsänkningen på gruvan. Och man kan titta upp och kika runt lite grann så här. Och här står det lite grann om de bergsband som håller ihop gruvan för att den inte ska kunna rasa. Och Klickar man här upp nånstans så får man en... en en, en drönare fotografering över gruvan utifrån och så där. Just där för att vi, vi gjorde det just där för att vi för att man kan få ja, möjligheten att kunna få en känsla av hur, hur det kan vara att, att gå in i en gruva så där. Ja, och vad tror vi då att man kan ta med sig från det här projektet? Ja, man, man, vi, vi tror ju att man kan nyttja det som finns på den egna orten. Alltså nyttja lokal historia för, för, att, för att förstå det stora på något sätt. Det generella. Ehm, och det, det där är ju en idé som jag har fått med mig i mina studier vid Linköpings universitet en gång i tiden. Att man då ska nyttja lokalhistorien för att kunna se de stora svepen de stora generella sakerna i Sveriges historia. Att det, att det ger ofta en bättre förståelse att man använder sig av närmiljön. Och att man ska våga ta initiativ till skolan. Vi har ju, alltså, nyckeln till det här har ju varit, för vår har ju varit skolbiblioteket. De har, har varit spindeln i nätet och de är de på något sätt som har organiserat upp det här. Och, och för jag tänker att ni lärare i England har ju fullt upp med, med, med era normala skolvärda på något ja, sätt det där. Ja, det har vi. Ja. Så det här är, ju, jag tror att en förutsättning för att det här skulle lyckas var faktiskt att, att någon annan än ni lärare ändå brevprojektledare projektledare. Ja, i ja. Ja. Ja, det här. Uh. MIK, alltså de, de medie- och informationskunskap, alltså den, den, egentligen den käll, käll, käll, käll, källdelen, historiekälldelen i det här projektet, de målen finns ju för det hela, de är ju kan man ju så att säga använda, och, så här, och att man då kan, kanske kan hitta, som i vårt fall, det kanske finns även andra, på andra orter, lokala texter som man kan jobba ifrån, sådär. Den här länken går till en, en projektbeskrivning så, som finns utlagd på Allé skolans biblioteks sida.